Aha. Co to rozumíš tomu. Aani. Pekáš, to se to vaříví, ty vole. To je něco. Stračí kolesku. <sík> Tyle ty chcí páci. Ty vole, to je něco. Přeba to pěkně začíná, ty vole. Ten je uběřitelný.